Ia... Ia... N-am ce să luăm la reparat. Fata Ia... nu prea aide, nu le ai de niciun reparat. Le-ai dat pe toți la reparat. N-am luat o peare pură. m a dus busola. Si undele din plexul solar. Aici să ajungi milionar tre' să duci greu ca om ar nu-i brunt tablou teren, noarnă. Dar nici nu ia după pământ. că omul e liber să gândească, să exprime ce are în gând. nu întrebă când vine albumul, habar Sunt ca un cal care care cal, n-am program, am doar timp. Si patru puncte cardinale: pământ, apă și s aștept căldura de la soare. Lumea se învârte în continuare Dacă ești harnic și ai voință O să ai și de mâncare Nu te stresa pentru paralel Țuțea a trăit și fără mulți ani După închisoare Nu-ți pune baza în vorbe goal Urmează-ți calea și busola Dacă ai un plantare o să fii mare Urmezi busola, mergi și când Mă duc că în fața vânt Chiar dacă nu la chiar dacă nu mai pot să și-mi ah. să de afară Vreau să ieși din casă Ca să intru un Pot Poate am vreo Să dau frejul la terasă mi scuzi Dar tu faci bulbuși ca Gia Guzi. Când vezi în jurul tău atât apuzii Iluzii, confuzii Mă fac să fiu vulgar ca Uzi Raporii mei vin din colțuri încolțite Muzica ne bate când ziua e fierbinte Musola nu mă minte Moleculele din corpul meu Nu vor să stau deloc în minte Mă sună femeia ca sa-mi aduc aminte Stie cat de busulat tam sa iau foiite și chibrite Sud, Nord, est, vest In mai conteaza lasă te purtate de vibe care te vecheaza Sud, Nord, est, vest ce mai conteaza lasă te purtate de vibe lasă te purtate de vibe hey. yeah. Urmezi busura și Com